Наступне питання. Віктор Кусь, як грамотно виконати люк на холодне горище в дерев'яному перекритті, щоб запобігти мізкам передачі тепла, чи виправданим буде використання готових рішень типу ФАКРА? Е, ну, так, дійсно, ми можемо з вами використовувати лючки, вони утеплені, але їх, як зазвичай, недостатньо. Значить, дивіться, в чому там виходить справа. Дерев'яне перекриття. Ну, там балки або в тому, або в інакшому перерізі. Не Будемо робити ось так. Ось. Там в нас є, є, є якесь там фін фінішне оздоблення. Потім, де утеплення перекриття, там може бути з перехресним утепленням. Це не важливо. І сам лючок, він встановлюється ось сюди. Його можна монтувати як з теплим контуром, так і без теплого контуру. Найкращий варіант, все ж таки, було б, щоб це перекриття мало перехресне утеплення. Додатковий теплий контур. Монтаж такий самий, як вікна, те, що я розповідав, теплий монтаж вікон. Але просто сюди ставиться лючок, нижче він буде ставитися в цьому разі. Ось, і якщо ми подивимось з вами на утеплення, котре має цей лючок, ось, ось це утеплення, воно дуже тонке. Тобто там декілька там 20-30 мм. І ось дивіться, що ось тут нам потрібно десь 250 мм утеплення, а тут в нас 25-30 мм утеплення. Тобто він в 10 раз холодніше, ніж само перекриття. І, звісно, що це не дуже гарно. І тим паче, він, ці, ці лючки, котрі випадають ці сходи, оце сходи випадають ці сходи, вони не такі герметичні. І в нас отут на горищі гуляє повітря, і воно просочується крізь ці щілі, щілини. Плюс іде колод по наших дерев'яних конструкціях, тому що дуже часто їх монтують ці сходи ці дверцята без теплого контуру що не дуже вірно в нашій ситуації ось і як можна вирішити от таку проблему вирішується вона дуже-дуже просто тому що вам в принципі достатньо наприклад сюди е, замовити і покласти металопластикову двер е, вікно але замість склопакета у вас тут буде сендвіч ну пластики екструдований пінополістирол, це додатково ще 25-30 мм. І ви, і по-перше, це вікно має ущільнювач гумовий, і тому воно не продувається вітром, тобто холод через нього вже не може пройти. Плюс додатковий утеплювач, плюс в нас з'являється ось тут Воздушний прошарок, котрий теж виконує роль як теплоізолятор. І таким чином ми дуже гарно все це покращуємо. Ну і тут виходить так, що якщо цієї відстані недостатньо, можна зробити дерев'яний каркас і додатковий каркас. Ось тут робиться на ту висоту, яку вам потрібно. І на цей каркас вже встановити вікно. Якщо оця відстань буде велика, тому що в нас був один об'єкт, ми його підтягували під параметри пасивного будинку, і там оця відстань була 500 мм. і вилазити було незручно. Тому ми додатково робили ось тут от, сходинку, для того, щоб легше було вилазити додатково. Ну, ніякої проблеми тут нема. Ну і утеплення от тут додатково було. От і цей каркас ви теж по технології каркасного будинку можете зробити теплим, ось так само, і ось тут сендвіч теж покласти. Тобто воно аналогічне таке рішення, але дозволяє вам отримати любу висоту, котра вам потрібна. Отаким От чином можна сформувати теплий вихід на чердак і буде більш комфортніше, і коли ви будете стояти під цими сходами, то от, от цього дискомфорту, холодного такого вітру вже не буде. Буде значно тепліше. Лайк, лайк, підписка, рекомендації, друзі, не забувайте. Ідемо далі. Я нагадую, хлопці, що буквально вже трошки залишилось, там десь 200 годин ще до того, як можна буде вмикнути спонсорування цього каналу. Тому десь через тиждень в нас з'являться перші спонсори каналу і відповіді будуть отримувати вони. Тому що вас багато, питань багато, але спонсори завжди будуть отримувати перше, перші відповіді. Пам'ятайте про це і будьте уважні. І ще одне оголошення. Зараз треба бути хоча б один день підписником для того, щоб задавати питання в чаті, але з часом потрошку я це буду теж збільшувати. Десь мінімум один тиждень треба бути підписником, щоб можна було задавати питання на стрімі. Це потрібно для того, щоб новенькі зрозуміли, куди вони попали, яка тут дисципліна, які ми всі класні, гарні і тільки потім отримали право задавати питання. Згодні? Якщо згодні, лайк ставте. Але а якщо не згодні, то мені у вас жаль. Ставайте згодними. Ідемо далі. Віктор питає. А, все, все Віктору ми відповіли, ідемо далі.